Yeah! Привіт всім! Сьогодні я вам покажу, як обслужити, прочистити електромотор автомобільної пічки. Спочатку знімаємо пластмасову накладку, яка знаходиться під бардачком ліворуч. Акуратно тягнемо на себе праву її сторону. Потім витягуємо її з пазів, рухом руки, праворуч. Далі пірнаємо під бардачок, щоб зняти іншу накладку, яка знаходиться під ним. А тримається вона на двох пасмасових шурупах. Лівий, відкручуємо, і правий. Починаємо процес демонтажу. Ось такі-от два пластмасових шурупи із широкою шляпкою тримають нижню накладку. Ну а далі беремо за отвори і тягнемо її вниз. Вона вийде сама з пазів. І ось об'єкт нашої сьогоднішньої уваги. Електромотор з вентилятором. Перш ніж зняти електромотор, нам потрібно від'єднати від нього кабель Виймаємо роз'єм Ось такий у нього вигляд З двох сторон він має фіксатори Далі беремо за корпус сам мотор І провертаємо його проти часової стрілки Як ви бачите, ніяких зайвих кріплень, електромотор із вентилятором у нас в руках. Ось така от крильчатка наганяє нам повітря в салон, чи то тепле, чи то холодне, в залежності від режиму клімат контролю Далі переходимо до наступного етапу. Нам потрібно зняти захисний пластмасовий кожух з електромотора. Для цього звільняємо три фіксатори, які його тримають. Так, кришку від мотора від'єднали, але ще не повністю її звільнили. Тому що вона ще тримається на кабелі. Ось така красата під нею. Щоб її відкласти в сторону, потрібно зняти цей роз'єм. Все, кришку від'єднали. Ну, ось такий от у нас мотор з крильчаткою. А далі переходимо до третього етапу етапу очистки. Для початку я скористаюсь засобом для очистки тормозних супортів. Після первинної обробки я готую ємність з теплою водою. Додаю туди суміш миючих та обезжирюючих засобів. І звичайна зубна щітка нам дуже допоможе в подальшій роботі. Ну і далі, після процесу очистки, іде процес промивки. Я це роблю під проточною теплою водою. А наступна картина абсолютно неприпустима для багатьох електриків. Нема проблем, робіть так, як Ви вважаєте. Але ж я роблю саме так і нікого до цього не примушую. А далі нам знадобиться прибор, який далеко не всі чоловіки мають. В такому разі звертайтесь до своєї половинки. Тому що на цьому етапі нам потрібно все ретельно висушити теплим повітрям. Далі переходимо до етапу змащування. Чим змащувати? Тут для вас велике поле для експерименту. Я для цього використовую свіже моторне масло. Набравши мастило в шприц, я стараюся дістатись до всіх місць, на яких крутиться вісь. Ну що ж, екватор пройдений, приступаємо до процесу зборки. Потрібно буде до кришки під'єднати роз'єм. А сама кришка своїми пазами має входити ось в ці виступи. Їх три. А ось відповідні три пази на кришці. Допомагаємо фіксаторам стати на своє місце. Ну, ось електромотор одягнений, можна переходити до завершальної фази. А це монтаж його на своє місце в автомобілі. Втірнаємо вниз і знаходимо це місце. Після того, коли вентилятор потрапив у свою нішу, прокручуємо корпус мотора по часовій стрілці для фіксації. Залишилось під'єднати до електромотора кабель і можна перевіряти його роботу. Як поставити на своє місце пластмасові накладки в салоні, я вже пояснювати не буду. Дякую всім за увагу. Успіхів вам у ваших починаннях.